День пам'яті та примирення в Україні визначається з 2015 року. Сьогодні будемо говорити про примирення. У нашій студії Андрій Попек, викладач Хмельницького Кооперативного торговельно-економічного інституту, історик. Мої вітання. Дякую. Пане Андрію, ви викладаєте історію. Як пояснюєте молоді, що таке примирення? І Чи пояснюєте? В першу чергу, я вдячний за запрошення і про можливість поспілкуватися з громадою Хмельницької області. Усвідомлюючи трагізм, який пережила наша батьківщина в період Другої світової війни, педагогічна громадськість в першу чергу намагається якраз донести ту величезну ціну, яку заплатили покоління, які брали участь у боях Другої світової війни, і про цінність, збереження перемоги, про цінність перемоги над нацизмом. Якраз на це звертаємо ми увагу, коли намагаємося виховувати сучасне, я переконаний, успішне, квітуче покоління. Як діти, молодь сприймають події Другої світової, світової війни і яким чином до них донести трагізм? війни, яка забрала колосальну кількість людських життів. Наскільки вони готові це сприймати? На превеликий жаль, в сьомий рік Україна живе в умовах гібридної війни. І на сьогоднішній день звертати увагу на рахунок трагізму, коли діти кожен день так чи інакше пересікаються з новинами зі Сходу. Трагічні випадки загибелі рідних, знайомих. Тощо. Сучасне покоління воно інформаційно доволі якісно підготовлено. На сьогоднішній день людство накопичило величезний інформаційний е, ілюстративний матеріал, який дозволяє, надзвичайно яскраво продемонструвати події Другої світової війни. Але ключовим аспектом е, педагогічної громадськості, е, під час освітнього процесу, якраз робиться акцент на а, виробленні ключових підходів до збереження життя, а, до цінності прав людини. Тому що, якщо ми подивимося на передумови причини початку Другої світової війни, ми якраз а, з студентами в нашому інституті сходимося на спільній точці зору, що початок війни був якраз а, спровокований за неподом е, дотримання прав людини спочатку в одній державі, потім… Два толітарних режима – комуністичний з одного боку, з іншого боку е, е, націонал-соціалісти прийшли до влади в Німеччині. Так, да, але необхідно усвідомлювати ще і такі аспекти, що розвиток націонал-соціалізму не відбувався на пустому місці. Трагедія людства, яке пережила Другу світову війну, що фактично ситуація до розвитку даної катастрофи вона відбувалася тривалий період часу. Спочатку це були моменти нехтування прав окремих категорій людей, які, наприклад, відрізнялися релігійними переконаннями. В іншій країні були особливості соціальної дискримінації населень. І відповідним чином, вже на початку ХХ століття сучасні історики це яскраво демонструють. Такі явища, як занепад дотримання прав людини, було досить буденною справою в багатьох країнах. І це не лише стосується більшовизму або націонал-соціалізму. Ідеологія фашизму була в 20-х роках надзвичайно популярна в таких країнах, як Італія, Беніто Муссоліні. Іспанія в 30-х роках, Португалія, чисельні партії фашистів були присутні в суспільстві Франції, Великобританії, Сполучених Штатів Америки. Інша справа, що демократичні суспільства, які зуміли шляхом політичної конкуренції переконати населення, що ідеї соціал-демократії, ідеї цінності прав людини є перспективними і важливими, вони зуміли переступити події Великої депресії, економічного занепаду, і вони вийшли більш здоровими для розвитку. А, наприклад, така країна, як Німеччина, в 1933 році на 12 років потрапила в халепу нацизму. І на сьогоднішній день сучасна Німеччина є зразком і лідером Суспільство, яке, надзвичайно, чітко усвідомлено працює над засудженням свого минулого, і, саме головне, вони витрачають величезні зусилля для того, щоб таких прикладів не було більше. В першу чергу, в європейському співтоваристві. В світі, зокрема, ви сказали про те, що докладаються зусилля у німецькій республіці. Знаєте, у нас колись у студії був Віталій Мондраков, кандидат філософських наук, філософ, і він ділився враженнями, коли він перебував у Німеччині. Він спостерігав неодноразово, як привозили школярів до обліску, які становили на честь жертв нацизму. І бачив, як діти реагували дуже емоційно, навіть зі сльозами на очах, і вони не могли бути байдужими, така бурхлива емоційна реакція. І Він згадував про антифашистську педагогіку. Тобто оця програма у них постійно змінюється, і вони нагадують кожному наступному поколінню в різних формах про те, що вони повинні бути відповідальними, наводячи приклад Другої світової війни. Чи є у нас якісь такі програми у викладанні історії чи якогось іншого предмету, аби, аби от доносити до дітей цінність миру? Зокрема, у нас на сьогоднішній день доволі широко представлений цілий ряд педагогічних прийомів, можливостей, які дозволяють якраз на прикладі Трагедія Холокосту, трагедії Голодомору, зокрема загальної трагедії Другої світової війни, якраз виховувати у учнів, у студентів відчуття крихкості життя людського і усвідомлення тих трагічних помилок, які були допущені в минулому, щоб їх не повторювати. Зокрема, і в Хмельницькій області, в місті Хмельницькому є чудові можливості і досить позитивні ініціативи. В свій час навчально-виховний комплекс No10 брав активну участь в українсько-німецькому проєкті. Приїжджали учні з німецьких шкіл, і це учні були особливі, це учні, які перебували в закладі для дітей, які здійснювали кримінальні адміністративні правопорушення. І коли вони усвідомлювали на землі, в якій вони перебувають, про ту трагедію, яку вона пережила, для них це було надзвичайно серйозне моральне таке потрясіння. потрясіння. Те ж саме, повірте мені, і наші діти, коли вони відвідують свій час шоста школа разом з німецькою громадою і єврейською громадою, ми здійснювали екскурсії в Дунаєвецький район, в місця масового розстрілу населення єврейської національності у 41-му році. І для дітей це було морально катастрофічно усвідомити, як живцем людей заводили в Кастрові печери, і потім кидали вибухівку, і тисячі людей загинули. У нас і функціонують ініціативи. Наприклад, наш інститут співпрацює з американським інститутом Толлі, з національним музеєм Холокосту в місті Вашингтон, і, відповідним чином, у нас є можливість за допомогою сучасних інтернет-ресурсів якраз передати сучасні освітні тренди щодо викладання, щодо усвідомлення даної проблематики. А сучасне молоде покоління вони завжди прагнуть відчувати зв'язок минулого і сьогодення.